Nej men hej, Lotta här. Va? Ska inte Rickard vara med längre? Men vänta, vad säger du? Ska jag få ta över? Säsongen ut? Juppie!